Auto bolí. Říkala jsi paraboly? Ne. To rozhodně ne. Jenom jsem zakopla. Určitě. Jsem si procentně jistá, že jsi říkala paraboly. Tyže ty jsi na to čekala, viď? No možná malinko. Tak mi pojď říct, co jsou to ty paraboly. Jsem ráda, že se ptáš. Parabola je totiž velice zajímavý tvar. Je množinou všech bodů, které mají stejnou vzdálenost od bodu F a přímky D. Bod F se nazývá ohnisko. To je velmi důležité. A jak tenhle tvar můžeme využít? A proč je to ohnisko tak důležité? V první řadě je důležité zmínit, že těleso, o kterém se dnes budeme bavit, se nazývá paraboloid ale pro zjednodušení se používá slovo parabola. Když do nějakého bodu paraboly dorazí signál, buď to zvukový nebo světelný, odrazí se do jediného bodu, právě toho ohniska, kde se signál zesiluje. Čím je plocha paraboly větší, tím silnější signál bude v ohnisku přijímán. A tohle je ta parabola? Přesně tak. Jedna je tady nahoře a druhá je dole pod schody. Vypadají, že jsou od sebe hodně daleko. To je sice pravda, ale jsou nastaveny tak, že se budeme moci velmi dobře slyšet, pokud spolu budeme komunikovat skrz tyto trubky. Zvuk se totiž odrazí do ohniska paraboly, proto si dva lidé, využívající ohnisek parabol, mohou i na větší vzdálenost povídat. Tak běž dolů, vyzkoušíme si to. Dobře, to jsem zvědavá. Slyšíš mě? Slyším, a ty mě? Já tě taky slyším. To je super. Tak já běžím zpátky za tebou. Tak jo. Tak co na to říkáš? No docela mě to překvapilo. Navíc si už od začátku říkám, že ten tvar mi něco připomíná. Nemají náhodou stejný tvar i satelitní antény? Máš pravdu, ale v takovém případě se jako informace nešíří zvuk, ale elektromagnetické vlnění. Elektromagnetické vlnění se vyznačuje tím, že nepotřebuje ke svému šíření hmotné prostředí. Takže se může šířit i skrze vakuum. A jak ten signál pak přijímáme na naší televizi? Signál se ze Země vyšle k družici. Z ní je poté vyslán zpět na Zemi směrem k satelitním anténám. Ty musí být namířeny ve směru, kterým signál přichází. Protože má satelitní anténa parabolický tvar, odrazí se přijímaný signál do jejího ohniska. Přijatý signál je ale zakódovaný. Nejdříve tedy musí se box přijatou informaci odkodovat. Jakmile k tomu dojde, můžeš sledovat svůj oblíbený pořad v televizi. Vždycky mě zajímalo, jak to funguje. A má parabola ještě nějaká další využití? Určitě, parabolu můžeme využít například při získávání energie ze slunce. Právě díky jejímu ohniskovému bodu. Ale o tom si povíme příště u jiného z našich dílů, které se zabývají termodynamikou. Říkala jsi čau? No tak čau! No tak to jsem teda rozhodně neříkala.